Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків Миколаєва почали цілеспрямовано утримувати продуктові набори за Всесвітньою продовольчою програмою Організації об'єднаних націй. В області вже розподілено майже 13 тисяч таких наборів. У першу чергу допомагають людям з інвалідністю та малозабезпеченим. Подробиці кореспондентам Суспільного розповіли представники волонтерських громадських організацій, які задіяні у реалізації проєкту по 7,5 кг макаронних виробів та рису, олія і консерви – це стандартний набір продуктової допомоги від ООН, які на Миколаївщині роздають з 25 червня. У процесі реалізації програми задіяні всеукраїнські та місцеві громадські організації. В рамках цього проекту ми повинні отримати 40 тисяч таких продуктових наборів. На даний час ми отримали майже 13 тисяч. Така допомога дуже потрібна, бо у нас в домі залишилася більшість пенсіонерів та самотніх людей, яким, зокрема, ну, нікому допомогти, тому ну, це дуже вагомий внесок у підтримку наших мешканців. Мешканець одного з миколаївських будинків Сергій відводить набори для свого ОСББ – 40 штук, хоча квартиру будинку – 72. Багато людей повиїжджали, Тобто це на всіх, хто залишився? Так, да, хто не залишився, у нас прийшла список, все Ми тільки почали, тільки почали роздавати ці набори, і вже 4 ОСББ отримали допомогу, у нас цілий список. Зібрали ми підписи буквально за годину, напевно, 5-6, у нас вже був повний перечень. там в цьому перечні 49 ОСББ. Волонтери від початку повномасштабної війни стараються адресно допомагати тим, хто цього найбільше потребує. Але необхідний контроль. Якщо там дійсно людина лежача і вона дійсно не ходить, то ми над нею беремо опіку. Ну, намагаємося, скажімо так, раз в місяць доїжджати до цієї людини. А бувають такі випадки, коли ти приїжджаєш, а там виходить... Ну, скажімо так, людина, що може нашій ще благодійній організації допомогти. Ну, я, я, я кажу, як є, з такою золотою ну, ципорою. Громадська організація Друге Дихання головним чином розподіляє набори у Корабельному районі Миколаєва та колишньому Вітовському районі. Жителі прифронтових сіл, які були вимушені залишити свої домівки, отримують допомогу у Миколаєві. Останнього разу. Шевченківська громада надала запит на нашу організацію. Таким чином, ми відповіли їм на запит і надали селищу Луч близько 150 наборів продуктів. Федір Бондар. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.